Ja viem frají ročku, už vecej nebudu, ja za falošnicom, hoditi nebudu. Obanuješ mila, nestoro ti bude, jak moje srdečko. Zpanuješ, bilo neskoro ti bude, Jak moje srdečko pod tvojim zabude. svoju ľubov virno obícala jak je vná rúkova do dlh zňa sklávala po banu ješ milá bude jak moje srdečko o tvojim za. Panuje špila, ne bude, jak moje srdečko o tvojim zabude. tak v diemčach ljubim, až by prokrita. A to to že by panova. Bobanuješ, mila, neskoro ti bude, Jak moje srdečko o tvojim zabude. Bobanuješ, mila, neskoro ti bude, Jak moje srdečko o tvojim zabude.